Слава Богу! Так, у нас християн прийнято відатися при зустрічі. І саме цими словами ми починаємо новий рік, дякуючи Богу за добродійство, яке ми від нього відтримали у минулому році. Слава Богу! Зустріч нового року завжди супроводжується з сподіваннями, з надіями на все добре нове. І це природно. Людина завжди вірить у добрі речі, які очікують в майбутньому. Вона живе цією вірою. Без вірою у радісне люди просто не було б людьми. І тому до нас щастя доноситься в ці дні з новим роком, з новим щастям. Тільки що таке нове щастя нам, мабуть, не скаже навіть той, хто її бажає. Щастя – це чиста радість. Радість жити в оточенні вірних друзів. Світ, де немає глукавства і фальші, це світ людей відданих, відвертих і безкорисних. Щастя, це світ прекрасних людей, які є відблиском вічного світу краси і любові, а світ вічності не казковий світ. Він реальний, і саме до нього спрямована душа кожної віруючої людини. І цей світ ніколи не старий, він завжди новий. Ось нове тварю, говорить нам Господь словами останньої біблійної книги. А ми створення за образом і подобається свого творця, отже, і ми повинні творити нове. Ну а що творити нове, слід позбутися старого того, що старить і мертвить душу, що й калічить, ранить, створев внутрішній зір і розум. Ми повинні ненавидіти все зле і недобре, що є в нас, і його ненавидячі перебороти. Ми полюбили гріх за тимчасової радості. Зев примарні насолоди, що стала ціною мук совісті, мук душі, мук життя, які е, прийшли відразу за цим гріхом. Гріх не дав щастя, він лише творив ілюзію щастя. Він був такою солодкою цукеркою у гарній обкладинці, що містила отруту. Так, дійсно, вона нам інколи здавалася солодкою і смачною. Але чи вартою була та радість тієї облудної смакоти? Чи варто було тішитися тим, що бувало надією і створювало згодом стан близьки до депресії? Чи варто було ласкодати свої почуття обманами? Чи варто було гнатися за омрійними миттями з непередбаченими наслідками? Ми згинаємося від болісних наслідків гріха і разом з тим, от що дивно, продовжуємо згадувати приємні, так би мовити, миті цього гріха. Но такий парадокс людини паралізований гріхом. Є у відомій поемі Гьоте такий сюжет. Фауст заключає угоду із дьявольським Мефістофелем. І от одного разу він дивиться на чудовий світ, який подарував цей сатанинський персонаж. І почуття Фауста переповняється несказаною радістю. Він не міг стриматися і змусив промовити приречене. Зупинись, мить, ти прекрасно. Все раптом зникає і... Він опиняється відразу у владі Мефістофіля. І це цілком відповідає реаліям життя. Якщо людина обирає шлях гріха, вона заключає угоду з покановічним ворогом людства. І за удоволення від гріха незабаром обер... обертається у рабство його дарувателю. За все приходиться платити. Але плата за це маленьке задоволення виявляється зовсім не маленькою. І... Тому, як вічав Бог в честь прокаї Закіля, поскидайте з себе всі гріхи ваші, які ви згрішили, і створить собі нове серце та нового духа. І оце Боже повеління, мені хотілося вжити як новорічні побажання, щоб дійсно все старе затліле, ми змінили на нове. От про що мені думалося, коли я раптово опинився біля сяючої красуні ялинки у центрі міста? Хтось може думав про інше? А в мене з'явилися самі отакі міркування. Із усіх дерев людина вибрала на новорічні свята саме Ялину. І це не випадково, тому що Ялина не тільки гарна, струнка, велична, а вона завжди зелена, завжди жива, вона символізує життя. А старий рік тим часом поступився новому. Тож нехай у новому році і оновляться наші душі, нехай не відчують справжню радість. І кривіт дзеркала, спрщені з гріхом, знову відновляться у Божій кристальній чистоті.